عندما اسمع عندما اسمع بعض, بعض المواعظ نحدث عندي ضعف او ضيق في الصدر، واحس اني مقصر في العباده واصير حزينا واحس بان بعيدين عن فعل الصالحين فما معنى ذلك؟ هذه أيوة من انامات الخير الذي يحس بانه مقصر هذه أيوة من انامات الخير تحمد الله على هذا تحمد الله واجتهد جاهد نفسك يا خير ما دمت تعرف انك مقصر وانك بعيد عن امال الصالحين فبادر وسائر الخيرات وجاهد نفسك حتى تدحك بالصالحين لصلاتك وصيامك وذكرك لله ولم يحرمهم الا في شرعها المصيبه الغفله والعوارض وعدم الاحساس هذه مصيبه اما يحس ويحس بالضيق والتالم من تقصيره هذه على ما ان الله سيوفقه الوحيد